سوينا انت بتستني، مش معاك سوينا سيبوه <تصفيق> لي سيبوه لي سحبه فوله تعال <تصفيق> الواد ده معاه فلير ابلع الواد ده معاه فلير ابلع تيت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>